Jo, jeg hedder Umid. Jeg er læge og Ph.D. studerende ude på afdelingen for hjertesygdomme i Skyby. der er måske det, at jeg har også her i Aarhus vundet 3MT-konkurrencen for Ph.D. studerende. Og faktisk været så heldig, at gå også har videre til den internationale konkurrence i Italien, hvor jeg skal over og præsentere sammen med to andre, en fra Spanien og en fra Holland, og kæmpe imod dem om, hvem der har den bedste forskningspræsentation på for tre minutter. Det er helt sindssygt. Det er jeg har ikke helt forstået det endnu. Men det er fedt. Jeg glæder mig. Det bliver, det bliver mega, mega fedt.